Boi, lor ce faceți? Băi, să toamna reacțiilor, bă, nu uitați să activezi acum clopoțelul, bă, ca să vedeți următoarea reacție care apare joi, bă. sa să dai un like să bubuie ca o să iei din nou reacție la la la ceva mai văzut. Bă, mai știți ma videoclipul meu cu ForGame, bă, care a făcut milioane de vizualizări și 100.000 de mii de like-uri, mă? o facut reacția mea un milion, o facut videoclipul lor un milion și știți ce, o-a făcut mă ForGame să-și ștergă canalul vându melodia sau destrămas sau tot un fel de trei sudeze, deci s-a terminat. Acum am făcut încrederea pentru reacție, bă, dați-mi un follow Sa să fac o de mii, că nu mai reziți, bă, dacă fac cost de mii, lune, reacție, marți reacție, miercuri reacție, joi reacție, vine reacție, sâmbătă, pauză, duminică reacție, luni reacție, marți reacție, vine... Hei, doamne, am și o rugăminte, doamne, am și o rugăminte, dă-mi și mie căștile alea, dar dă-mi vin așa ușor, doamne, că nu mai am forță să le că o bunita ăștia o să fie cel mai fire videoclip, te rog eu. Mersi, doamne, bate pumnul. Poc. Cel mai tare, cel mai tare jos Băi, doamne, dă băi, doamne, doamne, doamne, doamne, doamne băi, e nebun, nu știu, mai face așa, să mor, gata, acum, acum începem, în serios e ca ăsta, să fie al doilea nou genga a României să fie cel, cel mai tare banger melodie din lume, să fie cu full să fie cu play Wow, e fire, e fire, nu, deja începe, nu, what, what the fuck, what? băi, Marius, Marius, Marius, Marius, Marius, Marius, Marius. Marius, să-mi acopă ochii. Băi Marius, dar mă faci să fie rușine aici, că nu mai pot Explică-mi, te rog, că mai dau dată ce facem, Doamne, ia, uite Doamne. gata, nu, stai. Măi, cu mă, căști, gata, s-a dus, s-a dus Da, mă rog, nu chiar nu mai am ce să mai zic, mă jur Mă fac că n-am observat și începem Hai, doamne, uitați, avem aici, pe Mario, să-l avem pe Galaxiana, Îl avem pe cu pe care îl cheamă Remus și avem aici Pe Georgiana Galaxian, arată-le, tati, cum se treaba, arată-le, tati, cum ești Ai, ai, bine, -o, Georgiana Ai, ai, uite cum pozează, uite cum pozează, doamne What the fuck, mă sună și mă întreabă Ce faci? <laughs> Mă stai ca-mi spargeți urechile. Hai, hai, avem difuzorul bun Yeah, Ie! Toman! Bine, Georgiana, pozează. Asta e. Si acum. Drop the beat! Mă leu, mă leu, mă leu, nu mai poți. Aici impresarul forging da' ce drecurăze copiii mei. Nu ca nu râge, în serios, chiar îmi place. Nu, nu vorbesc serios. De ce, Dracu, rând mă, de copiii mei? Nu, păi noi eram pregătite, a țipat și mi-a spart urechea aici și da. a s Uite mă, Dracu, băee, nu mai râde, mai de mă de-aștia mei! Acuma! Încă o dată, fără să râd, hai! <laughs> oh, oh, hai! Gram... Sam... Ia, like are Oricum măcar s-au contrastat așa, gen doi Ingrid, Georgiana Roza, așa, ăsta micu cum, cum am zis noi că l cheamă pe ăsta, nu mai știu. Remus, Remus bine și el, Remus bine și el, hai ușor. O, mai umilit. Ia. Iabii tens fiecare zi. Păi să mor de ce am auzit mai instrumentalul? Bine, si și că am țipat eu și n-am auzit, dar oricum, după o să fac așa o parte în care doar stau așa smirnă și ascult, nu zic nimic, ca nu văd, n-au nimic, știi, ca să auzi eu. Hai, Bogdan, arată ce poți, că galaxia n-am înțeles nimica. Hai, că-s-am. toți mă Și eu zis că Alex Velea V2 sau ce o zis. Bă jur ca nu înțeleg nimic, ce o sa fiu băiat gel și o să pun eu subtitrare la fiecare vers că nu înțeleg nimic. Dai tare, sparg urechi! Haide din nou, din nou! Ce? Alex V2 Copii ăștia au potențial, dar nu au inițiativă Deci, băi, trebuie să fiu un pic mai, mai, mai așa, mă, mai, mai cu nervi Deci nu, atitudine, vă, de, ce este atitudine? Uite, uite ce fată fă, băi, Georgiana, cum sta acolo, așteaptă Așteaptă unul galaxia, nu, Remus, nu, acum, Bogdan, sau cum a zis că cheam Bogdan, te rog, arată-mi ce poți Hai Ok Remus Deci, explicăm ce asta. e asta, fii atent ce e asta? Ce i asta? Noi semnit? Noi semnit? Si e care zi? Noi suntem rea! Noi suntem rea! Noi suntem rea! Noi suntem rea! Noi suntem rea! Noi Wow! E nu, bă, bă, what the fuck? fuck? fuck? Oh. Oh. Oh. Oh, oh, rea! Yeah. Noi ne, planeta. O. Ea e Păi, stai că ai șoptit. Ai șoptit și nu se aude. Cred că e a șoptit pe bune, că n am mai cântat, că n am mai auzit nimic. Eu nu, cum pun subtitraja asta, că n-am auzit ce-o zis. Hai că mă concentrez. Duh, să mă trecui dacă înțeleg eu. Că da, afișam da cu farfecața. Nu, de, de fiecare dată când mai facem for gang, mă gâșeam tai părul să mor dacă vă mi. Da, bă, nu, dar de, deci dacă mă mai spune să fac o comparație între for gang-ul ăsta și for gang-ul trecut. De deci ce ăsta e așa e? Vrezeală, mă, e mâncare de pește. Asta n ai o treabă. Bă, ăștia știu ce le șia, erau rechinii, mă, în sensul ăsta, bă. Sunteți așa un pic prădători, dar nu prea, mă. Trăbuți, ce să zic acum? O, te las să termin. Wow! Bă, care o facem? Da. Da. <laughs> iar voi, mă. Aici? Și În fiecare, fiecare zi? zi? M -a? M -a? M -a? Noi suntem aici pe Instagram. Ea, fiața mea remuță. Wow! Și? Noi suntem VRP? Bă, nu tu, iar, măcați. Care zici zi? ce? Îmi dai intrus! Yeah? Den, man, den, den, na, bă, dar nu le se mișca gura cu versurile cu... Ce, ce asta? ce che, che, che, che, che, Deci nu ai cum, asta este pe Luca Hic, Luca Hic, cit, ăsta. Bă, simteam, simteam că seamănă cu ceva, dar nu-mi dădeam seama cu cine. Și acum vine cea mai bună cine parte. Dai! Dai! Dai! Dai! Sau de extraordinar Bitul este extraordinar Este filmat extraordinar Copiii sunt extraordinari Mașina este extraordinară Tricoul e extraordinar Cerul ăla este extraordinar Pe lângă toate astea BMW ăla este extraordinar Că e extraordinar Plexul este extraordinar Pugdan e extraordinar Remus e extraordinar Georgiana e extraordinar Remus sau mai zis odată nu? Hai. Totul extraordinar nu mi-a plăcut aici Asta nu mi-a plăcut, deci nu, asta nu-i la, uite Toți Mă plac, nu știu, nu asta nu e pe la, să-l nu uite, la, nu, nu mai pot, îl bat, deci o... Deci asta Galaxian, deci galaxia nu-mi place deloc, deci poți să ieși din gang, să fie 3 deci nu... În sfârșitul e extraordinar, că numai e galaxia e extraordinar Iar acum nu mai e extraordinar, hai Cine credea că patru românaci o să fie rești pe toată planeta? Eu nu. Bă, ce să zic acum? Mie mi-a plăcut ce să zic. Oricum, nu se compara cu cel al gang Asta e clar. Deci da, e copia unei copii. Cam așa vine. Nu, nu, nu. Și ce Bă, sunteți pe drumul cel bun. Eu o să vă dau un like. Numai că nu mi-a plăcut de Galaxia. Am putut să-l dați afară. Deci vă zic de cu mâna pe inima. Acum. Da, mă, eu sper că v-a plăcut. Deci nu uitați să-mi dați videoclipul la care să mai reacționez. Dar nu mai, nu mai dați melodica. Deja s să termina cu gang Nu vreau să mai văd așa ceva în viața mea. Singurul gen care o să rămână în inima mea este forging. Lângul trecut care s-a destrămat și s-au vândut și morții mei, aia e, succesul oricum, succesul peste noaptea asta îți face, te nebunești Dar ne vedem joi cu altă reacție, nu uitați de un follow pe Instagram ne-a n-ai la videoclip, un comentariu cu reacție tot Și da, vă pup și vă iubesc, aveți grijă cu cântatul că noi de, bin, de bine, noi de bine V-am pupat, pa bă de oh, muzica mai încet, cineva a zis că a abuzit nu știu ce Am văzut un șobolan în gară, România e o mică mare mafie muzicală Mizerie, morale, toate cele E dezgustător ca un cerșetor care nu cere Încep să-l înțeleg pe Hitler